Андрій Хливнюк зараз працює у патрульній поліції. Він підтримав «Бандеромобіль-челендж». Сьогодні прямо один, одна із машин, це Л-200, спеціально підготовлена для того, щоб на неї встановити кулемет ДШК. Поїде безпосередньо, з моєю, я за нею за кермом поїду і поживу її у бойовий підрозділ. Якщо ви не знаєте куди приймувати гроші, або ви турбуєте, що вони пропадуть. Ось вам приклад. наприклад, Бандеромобіль – це те, що насправді йде на фронт, а не десь там». Ці автомобілі готують для військових учасників ініціативи «Бандеромобіль». Волонтерка Людмила Лукіян каже, суть челенджу в тому, щоб записати патріотичне відео, розмістити його на своїй сторінці та переказати гроші волонтерам. «Челендж тільки запустили, але вже є понад 36 тисяч гривень за два дні. Фактично, Це вважаючи те, що святкові дні». За словами ініціатора челенджу Ярослава Колодія, з початку війни передали військовим понад сотню бандеромобілів. «Це має бути рабний автомобіль, це має бути надійний автомобіль, двигун має бути хороший, дизельний, той, який можна залити будь-який рівень якості палива. Відповідно, на сьогоднішній день переважно паливо там зливають з танків, там, з трофейних автомобілів, і воно не є якісним». Окрім цього, ще більше 80 автомобілів передали з Тернопільщини інші благодійні фонди та волонтери. Зокрема, представники Байковецької громади, Логістичний центр гуманітарної допомоги в Тернополі, члени Добровольчого українського корпусу Тернопільщини, громадська організація «Шумщини, Схід і Захід єдині», представники Копоченецької та Чортківської громад, благодійний фонд «Наша Надія Кременець», організація «Я волонтер», представники Великоберезовицької громади, а також штаб Національного спротиву району. Соломія Струс, Леся Продуз, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль